כעת נרחיב את הידע שלנו בחדווה בשלושה מימדים. דבר ראשון, איך נראית בכלל פונקציה אה, תלת מימדית? למעשה נסתכל על סוגים שונים, כפני שיכול להיות לנו קו בתלת מימד, או סוג של עקומה תלת מימד, יכול להיות לנו משטח, יכול להיות לנו שדה וקטורי. ישנם סוגים שונים של יצוגים שנראה שנתחיל לעבוד עם תלת מימד, אבל אני חושב שהאינטואיטיבי ביותר, ואף אחד מהם לא ממש אינטואיטיבי, לדעתי צריך ממש לראות אותם. אבל האנטיוטיבי ביותר לדעתי הוא משטח תלת מימדי. ובסופו של דבר נוכל להכליל זאת לאין מימדים. אבל אז זה כבר יהיה, הופך לקשה לסרטוט. אז יש לנו את ציר, צירי ה-X וה-Y המוסרתיים, וכעת נוסיף מימד נוסף של גובה. נאמר שזהו ציר ה-X שלי, ונצייר את ההשנתות החיוביות, זהו ציר x וזהו ציר ה-Y, וזהו ציר ה-Z. והסימון המקובל הוא לעקוב אחרי כלל יד ימין. לציר ה-X ניקח את תוצר המכפלה הווקטורית של ציר X בציר Y, וזה שווה לציר Z. ומה הכוונה? זהו X, הצבעים האלה ממש לא ביחד. זהו Y וזהו Z. ומה הכוונה במכפלה וקטורית? זהו וקטור היחידה בכיוון X. זהו I. נאמר שהאורך של 1, זהו הכיוון Y, זה J. נוסיף ל-J קובע קטן, במשמעות הקובע هو זה שהוא וקטור, הוא בכיוון Y ויש לו גודל של 1. נשתמש בצבע אחר עבור Z, ציר ה-Z בכיוון למעלה. וקטור היחידה שלו הוא K. וזוהי רק מוסכמה ש כפול J שווה ל-K. וזוהי פשוט לציור של ציר x האם כשנגדיל את x נצביע לכיוון ימין, או כש-x גדל הוא מצביע פנימה? ומכאן מגיעה המוסכמה לכיוון. אז i מצביע לכיוון הזה, אני משתדל לצייר את היד כמו שצריך. עכשיו נצייר את תוצר המכפלה הקרטזית. אם ניקח את הווקטור הראשון, נשים את האצבע בכיוון של הווקטור הראשון, את העמה, האצבע האמצעית, בכיוון, בכיוון של הווקטור השני, והאצבעות האחרות, יעשו מה שהן צריכות לעשות, אז זה יהיה הכיוון של i, וזה יהיה הכיוון של k, סליחה, j, בכיוון ציר ה-y, ואז יש לנו את בסיס האגודל, והאגודל פונה ומצביע לכיוון הזה. האגודל מצביע כלפי מעלה, שזה הכיוון של k. טוב לדעת מהיכן הגיע המוסכמה של הסימון, זה נקרא כלל יד ימין. אבל בואו נתקדם לעיקר. איך מגדירים משטח תלת מימדי? נוכל להגדיר את Z כפונקציה של X ו-Y. בואו נעשה זה. זה הסימון ש-Z שווה לפונקציה של X ו-Y. המשמעות של זה היא שאם נתון לנו הערך של X והערך של Y, נקבל את הערך של Z, ונבחר איזושהי פונקציה. פונקציה Z שווה ל-X ועוד y, אז z שווה למשל ל-x בריבוע ועוד y. איך אנחנו מסרטטים נקודות על המשטח? נראה, למעשה משטחים מצוירים במחשב, שהם מקצועיים מכל דבר שאני לנסות לסרטט. אז נאמר, של למשל 2 פסיק 1? זאת אומרת ש-x שווה 2, אז זה 2 בריבוע ועוד 1. זה שווה ל-5. אם נרצה לסרטט את הנקודות האלה על המשטח, אולי נראה גרף כזה עוד מעט, אנחנו נלך בציר x לנקודה 2, אז 1, 2. בציר y נחפש את נקודה 1. ניקח את הנקודה הזאת שבה x שווה ל-2 וy שווה ל-1, אז z שווה ל-5. נעלה כאן 5 יחידות. ונסמן את הנקודה הזו. ותראו, אם תמשיכו לעשות זאת, שתסרטטו מישור, ננקה כאן קצת. השאלה שסביר להניח שתרצו לשאול, בעצם בואו נראה, בוא נראה את המישור, אני אפחת כששחק עם הגרף, זה יעת את המחשב והכל שלי שמע מעוות. אבל ניקח את הסיכון. תישארו איתי. אז זהו משטח שסרטטתי, שתמשתי בjava applet graffer, שהוא חינמי, אני אתן לכם את כתובת האינטרנט, והמשטח הזה כאן, אני אראה לכם את הגרף, כשנתחיל לגזור, נגזר את חלקית, אל תדגעו בקשר לקיר הזה, נגיע לזה עוד שנייה, אבל זו פומציה של x ו-y, ניתן לראות שזה ציר ה-x, זה ציר ה-y, הגובה הוא ציר ה -Z. זה בטח יעט מאוד את שלי, אבל ממש לסובב אותו, תראו זה, אני לא רוצה להיעט. אני לא רוצה להיעט את המחשב מדי בזמן שאני מנסה להציג זה. בכל מקרה אפשר להבין שבוחרים את נקודה X ובוחרים את נקודה Y ואז Z, המשטח הזה כאן, בלי הקו שחותך אותו. המשטח הזה הוא הפונקציה של X ו-Y. אז השאלה היא איפה אנחנו מיישמים חדווה במשטחים? בואו נתבונן במשטח הזה שוב. מפני שאם אנחנו מתבוננים במשטח, אם נבחר נקודה שרירותית על המשטח ונאמר מהו השיפוע של המשטח, למעשה אין לזה משמעות, מפני שצריך לבחור כיוון. אם נשאל מהו השיפוע של המשיק, לכל נקודה בגרפי יש אינסוף אה, קווים משיקים. תחשבו על זה ככה, אם ניקח קיראה או משהו כזה, וניקח למשל קיסם שיניים, נרצה שהקיסם ישיק לקערה, נוכל לראות שעל כל נקודה בקערה נוכל לסובב, את כיסם השיניים מסביב, אז צריך לבחור את הכיוון של הכיסם. מה שנלמד עכשיו הוא כשאנחנו גוזרים, בתלת מימד צריך לציין את הכיוון שבו אנחנו גוזרים. וזו הסיבה בגללה שצריטתתי את הקיר הזה כאן. הקיר הזה הוא המשוואה y שווה ל-0.3. כדי שנוכל לראות זאת לאורך החומה הזאת, y הוא קבוע. אז אם נניח שy הוא קבוע, אז אולי נגזור ביחס ל-x, אז בעצם נתייחס לשיפוע של העקומה הזו כאן, וכעת נבין איך עושים את זה. בתור התחלה, מהי משוואת המשטח? פשוט בחרתי אחת שהייתה בוויקיפדיה. אבל משוואת המשטח הזה, אני הולך זה קצת כי כדי שהכל שלי לא ישמע מעוות. משוואת המשטח, ננקע כאן הכל, בפני שנצטרך להשתמש בכל המקום הזה. נחזור ל... המשוואה היא z שווה ל-x בריבוע ועוד xy ועוד y בריבוע. אמרנו שאני רוצה לגזור, זה קשה. אי אפשר לומר שיש נגזרת אחת. צריך לבחור כיוון. אנחנו צריכים להתייחס לכל השאר כאל קבוע ולגזור בהתייחס למשתנה אחד בלבד. וזה נקרא נגזרת חלקית. אני יודע שזה נשמע מפוצץ, אבל זה לא יותר מדי קשה מנגזרת רגילה. רק חשוב שתזכרו איזה משתנה הוא משתנה, ואיזה משתנה הוא הקבוע. בואו נאמר שאני רוצה להתייחס ל-y כקבוע, ונאמר עבור קבוע y, כמה z משתנה ביחס ל-x. ואז נגזור, נגזרת חלקית, זהו הסימון. זה נראה כמו d עם ראש מעוגל. הנגזרת החלקית של z ביחס ל-x, וזה שווה כל מה שאנחנו עושים הוא לקחת את הביטוי, את x ומניחים ש-y הוא קבוע. אז מה הנגזרת של x בריבוע ביחס ל-x? זה 2x. מה הנגזרת של xy ביחס ל-x? ובכן, y הוא פשוט מספר, הוא קבוע. תזכירו, אנחנו לא גוזרים פה רגילה, ו-y הוא פשוט קבוע, אז אם יש לנו קבוע כפול x, הנגזרת שלו היא פשוט הקבוע. ועוד y. ומה הנגזרת של y בריבוע ביחס x אנחנו מניחים ש-y בריבוע הוא קבוע. זה רק מספר, נכון? אז y הוא רק מספר, אז הנגזרת של מספר ביחס ל-x היא 0. אז של זה היא 0. אז הנגזרת החלקית של z ביחס ל-x היא 2x ועוד y. ומה זה אומר? ובכן, המשמעות של זה, בעצם נסתכל על הסימון לפני שאסביר מה המשמעות. דרך נוספת לכתוב בדיוק אותו דבר היא, אם כתבנו ש-f של xy שווה לאותו דבר ל-x בריבוע ועוד xy, ועוד y בריבוע נגזרת החלקית של f ביחס ל-x יכולנו לכתוב ככה נגזרת החלקית של f ביחס ל-x ועדיין פונקציה של x ושל y כן? היא עדיין תלויה באיזה קבוע y נשתמש וזה שווה לשני x ועוד y בכל מקרה לדעתי נחמד לראות את הסימון ומה המשמעות של זה? שמהו השיפוע של z ביחס ל-x כש-x שווה 1 בעצם נבחר מספרים קטנים ש-x ל-0.2 ו-y שווה ל-0.3. נשתמש בזה. הנגזרת החלקית של f ביחס ל-x, בנקודות 0.2 ו-0.3 שווה ל-2 כפול x, שזה 0.4, ועוד y ועוד 0.3. אז השיפוע של הפונקציה ביחס ל-x בנקודה 0.2 0.3 שווה ל-0.7. נבדוק אם אפשר להמחיש את זה. הקיר הזה מייצג לי את y שווה ל-0.3. ואנחנו רוצים את השיפור בנקודה ש-x 02 אז x 02 אז קצב שבו הגובה או שבו z ביחס ל-x הוא 0.7. אז בכל פעם x גדל ב-1, z גדל ב-0.7. אז השיפוע קטן מעט מאחד. ואפשר לראות את זה כאן. השיפוע כאן גדל מגידול בערכים של x, אבל 100 פחות מ-45 מעלות. בכל מקרה, נגמר לנו הזמן. נתראה בסרטון הבא.